Príjemné odblúdne vám dajú panovci z Bašky. Neviem, či viete, kde je Baška, v Baške predmestne Košic. Naša, Naša pekná dedina, alebo náš pekný Valau, v roku 775. ročie prvej písomnej zmienky. Ах, как же я люблю тебя, как же я люблю тебя milinou vaľovala po A ký je, výštva po roboci, když na návčo Let's yes.